Kako biste izradili vrstu pitanja umetanje riječi gap fill, kliknite na stvori na ovo pitanje. Potom u izborniku odaberite vrstu pitanja za dodavanje, pronađete s lijeve strane umetanje riječi gap fill, odaberite i kliknite dolje na dnu na dodajte. Naziv pitanja služe tome da vi što lakše nađete to pitanje u vašoj bazi pitanja, naziv pitanja ne vide vaše studenti. Ova vrsta pitanja vam omogućuje a, da napravite a, zadatak u kojem će studenti upisati jednu ili više riječi u prazna polja u nekom tekstu. Ovdje na primjer, vidite kako piše Marija Sklodalska-Kiri, dobitnica i dvije Nobelove nagrade. Prvo za fiziku, znači ovdje je odgovor fiziku u uglatnim zagradama 1903. godine i potom za sljedeći odgovor kemiju 1911. godine. Jako je bitno da od, od, između odgovora, znači teksta odgovora i ugla te zagrade, nema razmak. Jer će suprotno me sustav tražiti od studenta da unesu isto taj razmak. Pa to će odgovor neće biti fiziku, nego fiziku, pa razmak iza toga, tako da će to onda predstaviti problem. Za ovu vrstu gap fill pitanja, naime postoje tri podvrste gap pitanja, za ovu vrstu ćemo koristiti... Mogućnost koja kaže da su ta polja, ti odgovori, prazni i da studenti moraju u ta polja opisati svoj odgovor. Gdje to podešavamo? Ovdje gdje piše više opcija. Pod odgovore, standardno stoji, prenesi i postavi, mi ćemo odabrati prazno polje. Isto tako odabrat ćemo fiksna veličina polja. Što to znači? Ako imate... Uh, u svom tekstu riječi koje imaju 3 slova ili 14 slova pa onda sljedeća ima 7. Jako lako bi se možda dalo u drugoj verziji ovog pitanja i u drugoj podvrsti pitanja a, prepoznati gdje bi trebao staviti koji odgovor. Tako da je najbolje staviti fiksna veličina polja i onda su sva polja duljine najduljeg odgovora. Ovime smo završili sve opcije, kliknemo na pohrani promjene. Ako bi vidjeli što je s našim pitanjem i kako je izgleda, kliknut ćemo na ikonu za pregled, to je ova ikona povećala. Znači ovdje imamo prikaz. Marija Sklodovska-Kiri, dobitnica dvije dve nagrade, prvo za 1903. i potom za nešto drugo, 1911. Prvo za fiziku i potom za kemiju. Kliknem na predajte i završite i sustav je to ocjenio dobro. I to je to za ovu podvrstu pitanja. Sad ću zatvoriti pregled pa ću prebaciti podvrstu iz prazno polje u nešto drugo. Ako želim urediti pitanje, onda na postojećem pitanju kliknem na ikonu uredi. Ići ću opet na više opcija i umjesto prazno polje, Stavit ću padajući izbornik. Ništa drugo neću promijeniti. Ići ću na prohrani promjene. Sada kliknemo na pregled pitanja. I sada na svakom od ovih mjesta stoje, stoji padajući izbornik. Gdje ja mogu recimo, u oba slučaja staviti fiziku. I dobiti da je jednotočno, drugo netočno. Opet ćemo zatvoriti pregled. I probat ćemo treću verziju ovog pitanja. Idem ponovo na uredi, potom na više opcija i umjesto padevićeg izbornika, što je bila do opcija, onog prvog što je bila prazno polje kao prva opcija, uzet ćemo prenesi i postavi. Sad, to znači da će vam ispod samog teksta staviti dva odgovora. Ako stoje dva odgovora koje studente trebaju preneti na, na mjesta koja su prazna u tekstu, bilo bi zgodno to pitanje malo otežati. Pa ćemo staviti distraktore. Znači napisaću ovdje gdje stoje distraktori. Matematiku. I recimo sociologiju. Tako da će postojati četiri odgovora, ali od toga će samo dva biti točna. I to na onim pravim mjestima na kojima stoje. Na dnu kliknem na pohrani promjene. Potom idem na pregled. I sada imam tekst koji mogu nositi i postaviti kao odgovor. Predajte i završite. I jedan je točan, drugi nije točan. I to je to.